لگ رہی یار عقل کو مظاہروں کو بھی کرو نہیں ہے آردہ ہم نے اللہ کی قسم آج دا یہ بزرگ لوگ کہا ہم افادے چونس ہو کی پتا کے پانچ گھنٹا کے زفر ہم نے گھنٹا مجھتا ہے پیچھے جنجین نے